ماہ رمضان المبارک نیکیوں کی بہار والا مہینہ اپنے فیوز و برکات جو ہے ہر طرح لٹا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اکثر حضرات ماہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر کے احکام ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ آسان لفظوں میں یہ ذہن میں رکھیے کہ صدقہ فطر اس دفعہ پاکستانی کرنسی کے مطابق تین سو بیس روپے اور اگر آپ جو ہے وہ دوسرا حساب کرتے ہیں جو ہے وہ جو کا یہ تو گندم کے حساب سے اگر آپ جو کا کرتے ہیں تو پھر آٹھ سو ہر ایک اپنی حیثیت دیکھے اگر ایک عام انسان ہے تو تین سو بیس دے اور اگر خاص امیر کبیر بندہ ہے تو پھر وہ کھجور کے یا کشمش کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے فطر فطرانہ سے صدقہ فطر یہ فطر آپ کو پتہ ہے کہ عید الفطر کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ اسی طرح اشارہ ہوتا ہے کہ یہ فطر والی یعنی روزہ توڑنے والی عید تو چونکہ عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا کچھ ہمارے حضرات اس میں بھی مطلب ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں عید والے دن بھی روزہ رکھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ واضح حدیث پاک میں ہے عاقۂ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوم و فی حاض الیام فنحا ایام و اقلم و شوربم فرمایا کہ عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھا کرو یہ دن کھانے پینے کے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے تو لہٰذا یہ کھانے پینے کا دن ہے ویسے بھی اگر ہم دیکھیں روزہ کیا کام اور مسائل والا رکو سورہ بقرہ کے اندر تو اللہ رب العزت فرماتا سم معاطم سیام عل کہ روزہ رات تک مکمل کیا کرو یہ کوئی روزہ نہیں آیا کہ دن کو عید پڑھ کے افطار کر دیا روزہ جو ہے اس کی رات تک مکمل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے صدقہ فطر عید الفطر کی طرح منصوب ہے اور یہ اس کا وجوب جو ہے وہ یہ واجب ہے صدقہ فطر واجب ہے اور سرکار عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عید والے دن ادا کرتے تھے لیکن ہمارا رواج یہ ہے کہ پہلے بھائی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے تاکہ ایک تو مقصد یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کچھ جو ہے وہ کمی پیدا ہوئی انسان ہے روزے کے اداب کے خلاف جو کچھ اس سے کام صادر ہو گیا جو ہے اس کی کمی پوری کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے جیسے نماز کے اندر جو ہے کوئی اگر واجب رہ جاتا ہے تو پھر صاف کے ذریعے کمی پوری, پوری کی جاتی ہے تو اس طرح روزے کے اندر جب کمی ہوتی ہے تو روزہ پھر معلق رہتا ہے اسمان تک درجہ قبولیت حاصل نہیں کرتا صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ کریم پھر جو ہے وہ کرم کرتا ہے اور یا پھر اس لیے بھی کہ غریب جو ہیں جو ہے انہوں نے بھی ایک خوشی والا دن ہے عید کا ایک بڑا تہوار ہے مرکزی جرنل تہوار ہے تو اس کی خوشیوں میں شرکت کرنے کے لیے صدقہ فطر کی جاتا ہے تاکہ غریب بھی اس میں جو ہے شامل ہو لیکن ذہن میں رکھیں کہ اس کا شرع حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے یوں کہہ لیجیے کہ صدقات دو طرح کے ہیں کچھ صدقات نافلہ ہیں کچھ صدقات واجبہ ہیں جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس کے مصارف میں تعمیم ہوتی ہے خواہ مطلب کے کہ سید ہو غیر سید ہو جی ہر کسی کو دیا جا سکتا ہے لیکن جو صدقہ فطر ہے اور زکوٰۃ ہے اور منت ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں اور روزے کا کفارہ ہے یہ چاروں چیزیں واجب ہوتی ہیں اور واجب ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا واجب جو جو ہے اس کے مسارف خاص ہیں اور یہ جو ہے وہ زکوۃ والے ہیں ذہن میں رکھیں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے واجب کا مطلب یعنی یہ ساقت نہیں ہے معاف نہیں ہے جیسے نماز وطر ہے اب نماز وطر واجب ہے اب یہ تو نہیں کہ وقت پہ رہ گئی نماز اگلا دن آ گیا تو اب یہ معاف ہو گئی نہیں بلکہ نماز فطر کی قضا ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی واجب ہے واجب کا مطلب آپ کو معاف نہیں یہاں تک کہ جدید مسائل پر سرچ کرنے والے حضرات لکھتے ہیں اگر کسی بندے نے صدقہ فطر اپنا ڈاک کے ذریعے راول پنڈی اسلام آباد کراچی کہیں بھیجا اور وہ اگلے کو جس کو بھیجا ہے مستحق کو اس کو وہ ڈاک موصول نہیں ہوئی اب صدقہ فطر کا وجوب بھیجنے والے پر باقی رہے گا ڈاک آنے والوں پر نہیں بھیجنے والے پر باقی رہے گا جب تک ان کو ڈاک موصول نہیں ہوگی یا جب تک یہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک صدقہ فطر ادا جو ہے اس کی ادائیگی متوقع نہیں ہوگی تو اس وجہ سے یہ واجب ہے کچھ حضرات کہتے ہیں جو سہری کے ٹائم جو ہے وہ روزانہ جو بھائی اٹھاتا ہے اس کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں یا کہ نہیں تو اس کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ بطور اجرت نہ دیا جائے بطور اجرت نہ دیا جائے پہلے اس کو کچھ اور گفٹ ہدیہ جو ہیں وہ دیں پھر دے سکتے ہیں تو صدقہ فطر ذہن میں رکھیں آپ ادا کریں سب سے پہلا یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے قریبی رشتے دار تلاش کریں حضور نے فرمایا ابو داود کی روایت ہے فرمایا صدقہ فطر اپنے قریبی کو دو گے تو صدقے کی بھی ادائیگی ہے اور صیل رحمی بھی ہے اور صلا رحمی سے آپ کو پتہ ہے جو ہے اللہ قدیم کریم جو ہے تقریر کو بدل دیتا ہے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے ان صحابہ نے پوچھے اصل کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے عمر میں اور رزق میں اضافہ کرے حضور نے فرمایا وہ رحمی ہے اپنے رشتہ داروں سے صلا رحمی کرو سب کو خوشی و مشریک کرو اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے فجوز و برکات سے مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق تعفرمائی و آخر و دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین